בעידן הגלובלי שבו אנחנו חיים, הכל מבצע בארגונים גדולים, עיררכיים ושיטתיים. בעולם כזה צריך לדעת איך להתנהל ובעיקר איך לנהל. בדיוק למטרה זו נבלו שדוקטור גלית אילם, ראש ההתמחות ביוץ ארגוני במסגרת לימודי ה-MBA של הקרייה האקדמית אונו. דוקטור גלית אילם שמיר, מהם בדיוק לימודי הניהול בארגון? למעשה, כמו שאנחנו רואים, תהליכים חברתיים וכלכליים רחבים מחייבים למעשה מנהלים וארגונים לערוך שינוי מאוד מאוד משמעותי בתפקיד שלהם ובמהות הארגונית הזמן. שהם נדרשים לשינויים שמחייבים, כנראה, התמודדות משמעותית עבורם, יחד ים, יועצים ארגוניים, וגורמים סופים שיכולים לסייע עליהם בתהליך הזה של התמודדות והשתנות מתמדת. אני מבין שמדובר בהתמחות במסגרת תמודי התואר השני. איך ההתמגדירה את ההתמחות? אנחנו פה בקרייה אקדמית יצרנו היום שתי תתי התמחויות. תת התמחות אחת היא התנהגות ארגונית שהיא מיועדת למנהלים ותת התמחות שנייה היא להכשיר אנשים לייעוץ ארגוני שבה הם ירחיבו למעשה את היכולות המיומנויות להתמודד בייעוצים בארגונים. התוכנית שלכם היא מוקמת בבית ספר למנהל עסקים, מדוע? התוכנית שלנו במנהל עסקים מאפשרת היום גם להבין ברמה אסטרטגית. מה קורה בעצם בתוך כי קשרי ארגון סביבה, זה עוזר להבין את המערכות הפוליטיות, להבין יותר את הסוגיות המימוניות והכלכליות שנמצאים ונדרשים בפניהם להתמודד. קחת בדברייך את מקצוע ייעוץ ארגוני. מה זה בדיוק המקצוע הזה? המקצוע של ייעוץ ארגוני הוא מקצוע רב-תחומי שלמעשה משלב בתוכו הוא גם את תחום העסקים, גם את התחום של הפסיכולוגיה וגם את תחום הסוציולוגיה ספרי לנו כיצד בנויה תוכנית הלימודים? התוכנית למעשה בנויה משלושה עובדים הרובד הראשון eh, כולל eh, לימודי eh, מנהל עסקים, הרובד השני הוא רובד של eh, התנהבות ארגונית ולימודי הניהול בארגונים והרובד השלישי זה רובד של הייעוץ שכולל eh, מיומנויות וידע בתחומי הייעוץ כמה התנסות מקצועית פרקטיקום מרצים הסטודנטים במהלך תכונית הלימודים קשת הארגונים שאנשים eh, נכנסים אליהם הם eh, מגוונים מאוד גם בארגונים eh, עסקיים, גם <מח> תעשייה ושירות גם בארגונים ציבוריים וחברתיים כדי באמת לאפשר לאנשים את ההתנסות המרבית בתחומים הרלוונטיים להם לדעתך מי הוא קהל היעד שאליו מיועדת התוכנית? קודם כל מנהלים שרוצים ללמוד על ניהול ועל ארגון, אנשים שרוצים לשדרג את עצמם את תפקידי ניהול וגם אנשים שמעוניינים להיות יועצים ארגוניים חיצוניים אז למדנו שעל בסיס תיאוריות, מחקרים והרבה לימודים מעשיים אפשר לרכוש כלים ומיומנויות להתמודדות בעולם העבודה המשתנה והמורכב הסוד הוא ביצירת הסדר הנכון, לא רק הארגון, אלא גם שלנו